مين؟ خالتك؟ تحبني أوي؟ هي اللي على التليفون؟ لا أنا. يا يا سارة <تصوية> <تصوية> <تصوية> <تصوية> يا بختك <يصوية> يا, يا سارة يا بختك يا سارة <تصوية> يا المحظوظة <تصوية> يا سارة <تصوية> يا بختي المحظوظة ده أنا اسمي سارة بس بيدلعوني نغم Thank <laughs> you.